من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم انه لن يحرس احد دينه ما لم يحب ارضه، ما لم يحب ارضه، ما لم يحب بلاده، ما لم يحب وطنه، ونخطئ كثيرا عندما نظن وعندما ندعي بل عندما نعتقد يكون الخطا اعظم ويكون الفحش اقوم ويكون اعلى في ميزان الحسنات عند الله. في ميزان السيئات عند الله. عندما نعتقد ان حب الديار مناف لدين الله رب العالمين خطأ واحد. وانما هذا رد فعل. رد فعل على من كانوا يقولون بالقوميات والتعصب للارض والمكان. فقيل ان جنسية المسلم هي كل الارض. وارض المسلم وارض الاسلام التي يقال فيها لا اله الا الله. وهذا حق لا مرية فيه. غير ان التطبيق نتخلف فيه فنخطئ. احب ارضكم. واحب بلادكم. واحب اوطانكم. وإلا فلو عدا عليها العادي من غير الملة. وانتم تكرهونها. فما الوازع الذي يجعلكم تدافعون عنها. تتخلون عنها اذا. وتولون الادبار وتقعون في اكبر المنكر واعظم الحرام. عندما تولون الأدبار تاركين الأرض والديار والأوطان وإنا لله وإنا إليه راجعون ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة يلتفت إليها دامع القلب باكي الفؤاد يقول أنا إنك لا أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج بل إن أصحاب النبي من الأنصار كانوا يعرفون مدى محبة العربي قبل الاسلام لارضه فلما اتوا في البيعه في بيعه العقبه الكبرى يقولون يا رسول الله لو اننا نصرناك وازرناك واظهر الله هذا الدين بعد ان تاتي الينا مهاجرا الى الى الى المدينه ثم نصرك الله رب العالمين واعزك تدعونا عند ذلك وتعود الى ديار قومك والى اوطانك وإلى أهلك وإلى بلادك التي كان فيها مسقط رأسك صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا بل الهدم الهدم والدم الدم، أنتم عيبتي وأهل نصحي وكان معهم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بايع وإلا لعاد صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأصحاب لما هاجروا إلى المدينة أتتهم الحمى والشوك. كما تخبر عائشة رضوان الله عليه واشتاقوا وأتاهم الجوى وهو حدة الشوق وحرقته تعتمل في القلب وبين الجوانح يحنون إلى مكة يحنون إلى موطن الصدى ومراتع الشباب يريدون أن يعودون إلى الأرض التي فضلها الله غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أواشك فوالله ما خرجوا عن محبتهم الشديدة لارض الله رب العالمين المقدسة بمكة الا لدعوة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان هذه الارض ان مصر صخرة صب على تلك الصخرة كثير من الهجمات من فجر التاريخ من قبل الاديان الثلاثة المعروفة بل من قبل ابراهيم عندما ردت هذه الارض قنديز الفارسي. عندما اتى من اجل ان يجل هذه الارض ردته هذه الارض ورده هؤلاء الاخوان الذين احيون عليها ثم اتى من بعد ذلك من اتى من التتار والصليبيين فردهم مصر برحمة الله رب العالمين جعلها الله رب العالمين كنانة في الارض فازودوا عن ارضكم واحبوا ارضكم